Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Környei Kristóf vagyok, a TASZ Egyenlőség projektjének a munkatársa, és kollégáimmal és a TASZ önkéntes csapatával azért szervezzük a Megafon beszélgetéseket, hogy szakértők segítségével járjuk körül az aktuális témákat, és mindenki számára érthető jogi és szakmai információkat nyújtsunk. Ma este a közösségi pszichiátria működő és jó gyakorlatait járjuk körül, az emberi jogi megközelítés szerint a pszichiátriai betegséggel diagnosztizált emberek, vagy más a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek, azok a személyek, akik mentális károsodással élnek, de nem pusztán a károsodás, hanem környezeti és szemléletbeli akadályok, vagyis a pszichiátriai betegséggel járó stigma is korlátozza őket a másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalásban. Azt szokták mondani, hogy a skizofrénia előfordulási gyakorisága az körülbelül lakosság fél-1%-a érintett. Azonban van egy kutatás, ami szerint az embereknek az 5%-ának vannak pszichotikus élményei az élete során, de ezek a tapasztalatok aztán nem okoznak később problémát. De viszont, hogyha elmenne pszichiáterhez, akkor akár könnyen is, nagyon könnyen kaphatna az élete adott pontján egy skizofrén diagnózist. Azt szokták mondani, hogy a pszichiátriai ellátórendszer az három pillére épül. Az első az a bentlakásos elmeszociális otthonok, ahol ma még mindig több mint 8000 ezer beteg ember él, a helyi közösségektől elzárva. A második pillér az a pszichiátriai gondozók, ahol a közösségben élő mentális problémával küzdő emberek rendszeres egészségügyi kontrollját és gondozását látják el. A harmadik pillér pedig a kórházi osztályok, ahová tűzoltásként akut helyzetekre reagálva gyakran mentális zavarral élő embereket akár az akaratuk ellenére is el lehet zárni és lehet kezelni. És ezt a három pillért egészítik ki a közösségi-pszichiátriai ellátások, ahol viszont a prevenciói és a rehabilitációi a főszerep. És az érinteteknek a tapasztalatait, a célkitűzéseit helyezi a gyógyítás középpontjában. De miért fontos emberi jogi szempontból beszélni a közösségi-pszichiátriáról? A közösségi pszichiátriának a jogsérelmek megelőzésében van óriási jelentősége, mert a közösségi pszichiátria hiánya egyenesen vezethet a szabadságjogokat, az emberi jogokat súlyosan korlátozó kényszerintézkedésekhez, jogfosztott élethelyzetekhez. Fontos tehát, hogy a nem önkéntes gyógykezelés és a nagyintézményi lét megelőzhető lenne megfelelő közösségi ellátásokkal. És hát ebben a megafonban a, a közösségi pszichiátriáról fogunk beszélgetni. A beszélgetésben dr. Harangozó Judit pszichiáter, a Budapest Ébredések Alapítvány vezetője, Galai István, az Ébredések Alapítvány hanghaló csoportjának tapasztalati szakértője, és dr. Lőrinc Zsuzsa pszichiáter, a Székesfehérvári Egyensúlyunkért Alapítvány elnöke vesz részt. Üdvözlöm Önöket! Ahhoz, hogy lássuk a különbséget a hagyományos és a közösségi pszichiátria között, először István, téged kérdeznélek, hogy Mik a problémák a hagyományos pszichiátriával? A hagyományos pszichiátria szerintem az eleve nem felépüléselvű, ami szerintem talán a legfontosabb része az egésznek, hogy, hogy ott ők nagyjából, akik ide tartoznak, nem nagyon hisznek a, a skizofréniából való felépülésben. Ez hát egy teljesen más szemlélet, más-más kezelésekkel. Ott, ott, ott szerintem ott jellemző a hagyományos pszichiátriára a megbélyegzés is. Tisztelt a kivételnek vannak olyan orvosok, szakemberek, akik nem a hagyományos elben gondolkodnak, de, de alapjában véve a, a hagyományos pszichiátriai rendszer az, az, az olyan, hogy vagy nem felépüléselő, és szerintem stigmatizáló, és, és gyógyszer, nagyon gyógyszerpárti. Milyen módon stigmatizáló a, a hagyományos pszichiátria? A tüneteknek nem tulajdonítanak jelentőséget. Tehát ők a, a, a, a tüneteket, itt gondolok itt a hanghallásra, a tüsz meg ilyenek, azt mondják, hogy, hogy az nem szabad foglalkozni, mert, mert azok csak halucinációk és semmi értelme, és, és talán ezért is egy, szerintem egy kicsit ilyen, ilyen bolannak tartják az ilyen embereket. A doktornőkhöz fordulnék ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ugye az már meghaladott értelmezés a progresszív szemületű pszichiáterek körében, hogy, hogy a, a mentális betegség az egy biokémiai zavar az agyban és egyre több kritikát fogalmaz meg a pszichiátriai szakma is, az úgynevezett orvosi biomedikális paradigmával kapcsolatban. És hogy, hogy mi ez a bio, biomedikális paradigma, és mik, mik az okok a, a bio, biomedikális paradigma válsága mögött? Tulajdonképpen a mostani biomedikális kutatások, azok megtalálják az utat a szociálpsziátria felé, hogyha a génkörnyezetkölcsönhatás kutatásokat nézzük, amik arról szólnak, hogy az, ami bennünk van, az agyunkban, a genetikai örökletes anyagunkban, az mindig, arra mindig hatással van a környezet. És e, tulajdonképpen beíródik az életünk genetikánkba is. És e, ez tulajdonképpen meghaladottá teszi azt a fajta szemléletet, amikor azt gondolták, hogy az agyban valami el van romolva, és akkor ez most már is van döntve, hogy így marad. Mert ezek a... Ezek, amik az agyban vannak, azok mindig külső hatásokkal is összefüggnek, oda-vissza persze. És ezért azt lehet mondani, hogy a modern biomedikális szemlélet az kapcsolatot talál a szociális szemlélet, vagy a komplex holisztikus szemlélet felé, ha komolyan gondolja magát. És, hát, a, az orvosi szemléletben ugye a pszichiátria az orvoslás része, és ezért Szintén könnyen kapcsolódott olyan fajta nézőpontokhoz, mint ami az orvoslásban gyakori, hogy itt van valami tüdőgyulladás, ott valami el van romolva, és erre kell állítani, vagy hogy valamilyen szemletből indult el a szakmai gondolkodás, és nem könnyű a pszichátereknek, mert azt hiszem, hogy egy jó pszicháternek egyszerre kell egy ilyen biológiai, hagyományos orvosi szemléletet ismerni, de emellett ö, szociológusnak, meg filozófusnak is kellene lenni, hogy több szemmel, több szemlélettel tudjon egy jelenséget látni. Nagyon szépen szóval köszönöm. Ezzel kapcsolatban esetleg doktor, doktornőnek van még gondolat, hogy miben kritizálható a, a biomedikális szemlélet? Ezeket a dolgokat, amit a Judit mondott, ezt az ember, ha jól odafigyelt, akkor a gyakorlatban is tapasztalta, hogy egyrészt ugye nem eleve meghatározott a tüneteknek a, a, a képe, hanem nagyon is változik, és a stressznek a, a környezeti hatások nagyon is befolyásolják, és hogyha ezekre odafigyelünk, akkor mi magunk is segíthetünk ebben. ebben és hogy változó képet mutatnak a betegségek, attól függően, hogy mennyire, mennyire változik körülöttünk a stressz, tehát a stressz tehát az érzékenység, érzékenység stressz elmélet alapján, hogy kisebb stresszek, kevesebb változást idéznek elő, vagy nagyobb stresszek átmennek azon a határon, amit az ember az egyén tud tolerálni, és akkor nagyobb a beavatkozásnak a szükségessége. Ez ugye nem zárja ki azt, hogy adottan, adottan akár gyógyszerekkel is kell kezelni az beteget, de meg vannak a fokozatai, hogy, hogy milyen beavatkozások lehetnek. És ugye ezt a, a közösségi sokkal érzékenyebben tudjuk az illetőnek a közösségében. Már a gondozóban is, de a közösségi pszichiátriában ez sokkal érzékenyebben tudjuk követni. Jobban tudjuk az egyéni célokat, az egyéni utakat követni, és az akkor fölmerülő problémák mentén haladni, ami akár lehet egy, egy, egy hanghallás, vagy lehet egy alvászavar, ami, ami visszavetheti az életőt a betegségében, de hogyha, hogyha van egy jó célja valakinek, van egy jó célja, akkor annak érdekében hajlandó változtatni könnyebben, azon a, azon a problémán, ami, ami jelentős akadályt képezett az ő számára. Ehhez kapcsolódóan akkor már tovább is mehetünk a közösségi pszichiátriára, hogy az, az, az akkor mit is jelent, és az minden más a, a hagyományos pszichiátriáról? És akkor István, én téged kérdeznélek először, hogy számodra mit jelent a közösségi pszichiátriá, és mitől közösségi? A közösségi pszichiátriák azok felépülés előek. szerintem és tehát hogy lehetséges a, a felépülés, például az, az éblődések alapítványnál is a lehetőleg kisebb gyógyszermennyiségre törekednek, a többi, a, a többi gyógyszert ki lehet váltani telepiékkal, nem a diagnózissal foglalkoznak, hanem az, hanem az emberrel és a, az érzéseivel, problémáival, céljaival. És ezeket, ezeket nem lehet csak gyógyszerrel ö, megoldani, szerintem. Nagyon sok csoport is van, ami, ami ö, erre jó, ami, amit gyógyszerrel nem lehet megoldani. Itt például a hanghaló csoport, bipoláris csoport, hozzátartozói csoport, traumafeldolgozó csoport. Ezek mind olyan terápiák, szerintem, amik, amik, ö, amik ilyen gyógyító hatása is van. Az még egy külön plusz, hogy, hogy, hogy ö, hogy mi egy ilyen fajta kapaszkodók is vagyunk szerintem egymás számára. Orvosokkal is, ők is partneri viszonyban vannak velünk, tehát, hogy nincs ilyen alejfelé rendeltségi viszony. Talán a legfontosabb szerintem az az, hogy, hogy, hogy a lehető legkevesebb gyógyszert törekednek. És be vannak az emberek vonva, ellentétben hagyományosan ott azért ott, ott, ott, ott nincsenek bevonva be annyira az emberek. A, ott a közösségbe, a csoportokba, ott egy kicsit ilyen elnyomás van szerintem. Pontosan milyen szolgáltatásokat értünk a, a közösségi pszichiátria alatt, és hogy milyen kapcsolatok vannak a, a többi szolgáltatóval? Erről tudnának egy kicsit mesélni? Renképpen a közösségi pszichiátria egyszerű és szűk fogalma, az azt jelenti, hogy kivisszük a szolgáltatást a, a beteg közelébe, ahol ő élt. Ez még nem feltétlenül jelent egy ilyen holisztikus felépülés alapú szemléletet. Tényleg a pszichiátri gondozók, ha gondoznak, ha kiárnak néha, meg van kapcsolata a beteg családjával és a otthonában is meg tudnak jelenni a gondozónök. Ez egy közösségi pszichiátriai szolgáltatás, egy ilyen alapszolgáltatás. A közösségi pszichiátria ugyanakkor egy ilyen, valóban holisztikus felépülés alapú szemlélettel is társulhat, úgy szoktuk ezt hívni, felépülés alapú közösségi psziácia, ahol nagyon nagy figyelmet szentelünk ezekre a környezeti faktorokra, amik stressz tényezőként nagyon hozzájárulnak a klienseink nehéz sorsához, vagy az életük egy negatív spirálra kerüljön egy felépülés irányba, és ne tudjanak fölállni és épp ezért a stigma, a méltányos élet, a családdal való kapcsolat rendeződése, a közösségben való egyenrangú, egyenrangú jelenlét, és akár a diszkriminatív hatások legyőzése, hiszen a stigma nem csak azt jelenti, hogy rossz érzéseink vannak, mert megbélyegeznek, hanem nagyon sokszor diszkriminációval is társul. Ezek mind tárgya a közösségi ellátásnak ami valóban a felépülés szemlélete az emberek személyes céljaival foglalkozik, abból indul el, tehát azt szeretnénk, hogy egy jó életre legyen a klienseinknek, és hogy, hogy nem egyszerűen a tünetekkel foglalkozunk. Ugyanakkor az is benne van, tehát a közösségi pszichiáter is ad azért gyógyszert, ahogy a Lönitz doktornál is mondta, mert hiszen sokszor a tünetek is részei annak, hogy nem tudunk az életünkbe tovább menni. De ezzel a komplex személyettel olyan hatások eletkeznek, amik így visszahatnak egymásra is, és a jó életben élő ember, aki, aki tudja, hogy ő valaki, és neki van egy útja az életében, ha eléri ezt a, ezt a felépülést, szemléletet magával szemben vagy magával kapcsolatban is, akkor nyilván a tünetei is javulnak, és ezért vannak nagy eredmények. És István kiemelte, hogy a sorstárs segítők, akik gyakran már képzett segítők, mint István is, tapasztalati szakértők, hogy ők rengeteget tudnak ezért tenni, egész más egy új embernek a fogadása, hogyha egy sorstárs fogadja, aki azt mondja, hogy én ebből már felálltam, ez nagyon lényeges tényező, hogy visszaadja reményt, amit nagyon sokszor elvesztenek a betegei. És az önsegítő csoportok és az való kooperáció, úgyhogy ők ne ilyen, ilyen függő helyzetben legyenek, arra a doktornéni elrendelő legyen önsegítő csoport, hanem egy autonóm működésük legyen, ők nagyon fontos tényezői mindennek. Ahhoz, hogy a felépülés alapú megközelítés az tényleg megvalósuljon és áthassa az egész szervezetnek a működését, hogy milyen jó bevet gyakorlatok vannak, amiket önök alkalmaznak, hogy a közösségi pszichiátria az demokratikusan működjön? Nem könnyű. Ez ugye egy szervezetfejlesztési téma is, tehát az nem lesz feltétlen magától hanem meg kell tanulnunk egy ilyet, és hogy ez egy másfajta szervezeti kultúra, nem autoritás döntéseket kell hozni, hanem mindig megbeszéljük, alapon kell döntsünk. És nagyon fontos, hogy a sorstven segítők, tapasztalati szakértők a munkatársaink fizetésért velünk dolgoznak most már, és el kell képzelni egy olyan tím megbeszélést, ahol... István szól nekünk, ha mi stigmatizáló stílusban beszélünk, vagy éppen nem hívjuk oda a pácienst, amikor róla van szó. Ez nagyon lényeges emelnek a demokráciának. De sok más eleme is van, hogy igyekszünk tudatosak lenni abban, hogy ne nőjünk a fejére a klienseknek, hogyha ennek sok apró szervezeti, Eleme van. Nálunk úgy működik, hogy, hogy gondozó, az osztályon, ha kezelnek valakit, akkor már a közösségi bekapcsolódhat az osztályon, felkészítheti az illetőt, hogy ki tudjon jönni ha ki tudjon jönni a közösségébe, tehát az otthoni közösségébe, vagy a közösségi klubba, ki tudjon jönni, tehát egy ilyen egy segíti az útját, a, és onnan pedig tovább a, a munkábáláshoz, vagy az emberi kapcsolatoknak a. a, a Visszaállításához. Tehát egy ilyen összekötő kapocs kiegészítő szerepet tölt be. Örénsz doktornőhöz tennék fel egy kérdést ezzel kapcsolatban, hogy az orvosi szerep az mennyiben más a közösségi pszichiáterként, miben más az ember munkája, mint mondjuk egy kórházi osztályon dolgozó kollégái? Amit tapasztaltam, tapasztaltam magam körül, és amit az István is elmondott, és, és Ugye van, egy, van egyfajta fajta tüneti szemlélet. Egy, egy, egy tulajdonképpen egy stigma a, a skizofréniával kapcsolatban, ami eleve meghatározza a diagnózist annak a lefolyását, ami, ami még manapság is sokszor elhangzik, hogy, hogy ennyi százalékban és ilyen mértékben kell, hogy, hogy, hogy károsodjanak a skizofrén betegek, Hol, Ez nem így van, hiszen látjuk a gyakorlatban, hogy hogy attól függően, hogy miket, milyen perspektívákat vagy milyen lehetőségeket tudunk megtalálni az ő számára, attól függően tud, tud esetleg, esetleg újra bekapcsolódni a közösségi életébe. Vagy volt olyan betegünk, aki még annak idén, amikor kezdtük a közösségi gyakorlatot, hogy igazából, igazából maguk a tünetek, ugye akkor mértük a tüneteket, meg a károsodottság, meg a... a a hatékonyság ugye azt hiszem az volt, hogy mennyire tud bekapcsolódni a közösségi életbe. Tehát tulajdonképpen maga a károsodottság nem változott egy bizonyos idő után az illető betegnél, és mégis megtanulta azokat a stratégiákat, amivel ő be tudott kapcsolódni. És ebben nagyon sok minden van a környezetnek az elfogadásából, a környezeti tényezők megváltoztatásából, abból az attitűdből, ahogy mi próbáljuk őt, őt segíteni abba, hogy megtalálja a, a, a céljait. Vagy, vagy például a környezeti tényezők, az nagyon érdekes, már az előbb is eszembe jutott, hogy, hogy volt, egy, volt egy beteg, akit, akit ugye már, már a közösségi gondozásban benne volt, és nagyon jól edukáltat, ismerte a saját betegségét, bekerült egy egy ö, ö, testi betegségek gyógyító osztályra, ahol ugye ez borzasztó, hogy kikerült, ami ugye ki volt a lázlap az ágy végén, és be, odaírták nagybetűkkel skizofrénia, ami ugye eleve egy borzasztó dolog, de ez jó régen volt, és, és azt vette észre, hogy a társai így elhúzódnak tőle tehát, hogy úgy, úgy megkerülik az ágyát, kimennek a szobából, tehát láthatólag, láthatólag őt úgy, úgy, úgy, úgy diszkriminálják. És akkor ugye, mint jól edukált beteg, elkezdte magyarázni az egyik, egyik társának, hogy ő, tulajdonképpen ő neki mi a betegség, és most jól van, van, amikor időnként ilyen meg olyan tünetei vannak, de, de most tulajdonképpen jó, és úgy van, úgy, úgy, úgy érzi magát, vagy olyan a közérzete, mint bárki másnak körülötte. És attól kezd hogy ő ezt fölvállalta. És, és elmagyarezte a többieknek, mondjuk ehhez kellett azért kellő bátorság, meg öntudat. Attól kezdve egészen megváltozott a környezetnek a hozzávaló, hozzávaló viszonya. Úgyhogy beszélgetni kezdtek vele, közösen elmentek cigizni, tehát hogy, hogy egészen megváltozott, a, a, és ez rajta múlott, vagy rajta is múlik. Tehát, hogy, hogy nagyon fontos ebből a, az, ezt, ezt az oldalt és hogy mennyire tudják fölvállalni. Ugye ez egy nehéz dolog, hogy mennyire tudják fölvállalni az, a, a, a, a betegséget, vagy, vagy az időnkénti megváltozottságokat az életük, Tehát ez, ez is egy egy ennek a folyamatnak. De ehhez kell tudni. Tehát kell tudni azt, hogy mik a tünetek, vagy, vagy mi az én betegségem, nem is azt, hogy mik a tünetek, mi az én problémám, mi az én betegségem, és ahhoz én mit tudok hozzátenni, vagy mit tudok, mit tudok tenni azért, hogy, hogy ebből a legjobbat kihozzam. Az önsegítő csoportok, ahol ugye sokszor az érintettek vezetik a csoportot, az a közösségi pszichiátniáknak a sarokkövét jelenti sokszor, Igen. és a felépülésben Igen. nagyon fontos elem. És ehhez kapcsolódóan még, Isten, azt szeretném kérdezni tőled, hogy tudom, hogy te sokat járod az országot, és elmész szociális intézményekbe tanácsod, tanácsadóként, és hogy mik a tapasztalatait, hogy mennyire elterjedte ez a szemlélet, a közösségi pszichiátriai szemlélet az országban? Hát ebben én olyan helyre szoktam menni, ahol van pszichoszociális folyatékosság érintettség. 10-12 intézményben voltam, így a körbe az országba. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nem alig van elterjedve a közösségi pszichiátria az intézményekben. Egy helyen tudtam már kétszer vagy háromszor hanghalló csoportot tartani, tehát volt rá lehetőség, volt rá igény, de azt hozzá kell tenni, hogy, hogy alapjában véve nem az ottani uh, dolgozókon múlik ez. Tehát ez, ez szerintem egy ilyen felső helyről indul el, el ez, hogy, uh, hogy ott most legyen uh, uh, legyen-e ilyen közösségi pszichiátriai jellegű valami, most, mostanában, ahogy megindult a, a, a kiváltási folyamat az utóbbi pár évben, ami azt jelenti, hogy a 60 fő fölötti intézményeket kiköltöztetik, ö, ö, általában oda a közelbe megpróbálják, ahol az intézmény volt egy 10-12 fős kis téje támogatott lakotásházakba. És most lenne, most lesz rá esély, meg most van törekvésre. Hogy itt ezekbe a tlh beindítsák a, a közösségi pszichiátriai szemléletet. Tehát már gondolkodnak a, a, az NFSZ-kel, gondolkodik tapasztalati szakértők e, alkalmazásán, e, meg ami ezzel jár. Most hirtelen nem <gül> jut más eszembe, de, de e, tehát mert törekvések vannak rá, hogy, hogy hogy esetleg hanghallócsoportokat csoportokat is akár ö, egy állandó kapcsolattal, és most például, hogy, ö, hogy a, beindult a, a digitális kommunikáció a járvány ideje alatt, ezzel arra jöttek le, hogy nagyon jól lehetne tartani az összes tlh állházsal a kapcsolatot. Ö, ezen keresztül bármit el lehet képzelni, szerintem még azt is, hogy, hogy én mondjuk egy tlh állházba bekapcsolódok, mint mint csorstárs segítő, és, és csinálok egy hangaló csoportot akár. Tehát, hogy ö, alapján a hagyományos pszichiátria van, ö, hetente egyszer mondjuk látja a, a, az intézmény lakóit, egy, egy pszichiáter, ad nekik a gyógyszert, most körülbelül ennyi van, de, de, de, de most már átalakulóban van, úgy néz ki. Itt ugye fontos azt, azt tudni, hogy ezek az intézmények sokszor több száz fős intézmények, tehát azt kell elképzelni, hogy 150-200 ember, ugye ugye több mint 700 férőhely van, ezek óriási mamut intézmények, és hogy ott a, a feltételek nem adottak ahhoz, hogy a közösségi pszichiátria az, az meg tudjon valósulni, tehát a, a, már maga a sárga ház épület és a, a, a, a falak, és a, a kerítés, és, és az egész intézményi működésmód az, az mind minden szinten ellene hat annak, hogy, hogy, hogy a közösségi pszichiátriának az alapelvei azok ott érvényesülni tudjanak. És ugye ezért is fontos ez a folyamat, hogy ezeket az intézményeket be kell zárni, és helyettük létre kell hozni közösségi alternatívákat. De ehhez kapcsolatban a harangozó doktornőtől szeretném kérdezni, hogy milyen jó példák vannak a, a, a közös együttműködésre, akár az egészségügy területtel, akár a szociális területtel is. Kiegészítésképpen azt mondanám, hogy, hogy a nagy intézményekben is meg lehet próbálni egy ilyen demokratikus rendszert tétrehozni, amiben azért a közösségi pszichiátria hagyományai mutatnak utat, hiszen Franco-Basalia Olaszországban egy óriási ilyen szentgót hátszerű, intézményben kezdte fölépíteni azt, hogy hogy lehet ez bezárni, tehát mint az intézmény vezetője azon dolgozott, hogy tudja bezáratni ezt az intézményt, és hogy a betegekkel leültek beszélgetni erről, és, és mindenkinek megtervezték, hogy hogyan élhetne tovább, ha kikerül az intézményből, és ez a fajta leülünk megbeszélni dolgokat, és nem nem akarjuk megmondani, mi orvosok és egyéb vezetők, hogy mások mit érezzenek, mit gondoljanak és mit akarjanak. Ezt akár egy intézményben is lehet, de sokkal nehezebb, mert egy intézmény mindig könnyen a, könnyebben, fejérel nő a személynek, az ez Ezért nagyon nagy dolog, hogy ez a kis csoportos vakhatás indul, mert ez egy sokkal jobb háttér lehet egy más szemléletnek, hiszen ahol 12 ember van, ott sokkal családiasabbak, személyesebbek a viszonyok, és nem, nem jelentkezik egy csomó olyan szabály, ez mi az intézmény törvénye, hogy hány fog van ebéd, hogy hogyan történik a bevásárlás, hogy milyen szankciók vannak, ha valaki piár, és így tovább. Tehát itt, itt egy, ez egy jó terep, és nagyon nagy dolog, hogy a, az NFSK ö, foglalkozta a tapasztalati szakértőket, tehát a szociális ellátásban és a fogyatékos ügyben már megjelent az az igény, hogy tapasztalati szakértők munkatársaik legyenek, és ez törvényi, rendeleti háttérrel is bír. Ami a, az igazi kérdést illeti, hát úgy gondolom, hogy a, a közösségi pszichiátriának a, a legnagyobb, egyik, leghatékonyabb eleme az, hogy csapatban dolgozzunk a az ébrek alapítványon belül is van egy csapat, tehát egy kliens nem egy emberrel találkozik. Erről már hallottunk, hogy tapasztalati szakértőkkel, pszichológusokkal, szociális munkásokkal dolgozunk együtt. De igaziból a személyes szélok mentén be vonunk olyanokat, akik az illető jobb életéhez szükségesek. Tehát lehet, hogy együtt dolgozunk egy fodrásszal, vagy egy tánctanárral, vagy egy személyedzővel, vagy nagyon sokszor olyan más szervezetekkel, akik segíteni tudnak. Itt például a, vannak hajléktalansággal, haj, hajléktalanságban élő klienseink, ott a BMSK-i, a hajléktalan szervezetek, az ő ottani szakembereik, akik velük foglalkoznak, közvetlen munkatársaink. Tehát a munkánkban egy ilyen networking van, ahol a szomszédok és a és a főnökök, ahol anyukák és nagymamák is ugyanolyan fontos szereplők, és mobilis módon közelítjük meg őket. Tehát most az online terápiák időszaka van, és újra tanuljuk ezt, hogy milyen jól lehet ezt az eszközt is használni. Például tegnap volt egy családi gondozó ülésem, ahol a Budapesti kliens éjszakát Magyarországon lakó családjával tudtunk ő tudtunk együtt egy családgondozói beszélgetést végreáltani. Tehát, hogy így szorosan dolgozzunk együtt mindenkivel, aki az illettő előrejutásához fontos. És ebben egészségügyi, szociális, fogyatékos ügyi, civil szereplők is jelen vannak. És Lörinc doktornő, mi a helyzet vidéken? Tudom, hogy sokat jár uh, kiek szegény telefekre és kis településekre, ott, ott mi a helyzet, ott hogy működik a, a pszichiátriai gondozás? Miben más, mint mondjuk egy, egy, egy városi mentális problémával élő embernek a helyzete? A kis falvakba járunk ki, ott egészen maga az indítatás, az, az hasonló, mint a, tehát hogy hasonló a, a közösségi gondozás beindításához, de egy csomó olyan szociális probléma, kapcsolódik hozzám, mi a mészegénységgel együtt, együtt jár, a gyereknevelési problémák, nagyon, nagyon sok a, a, a roma család, nagyon sok a. a, a a bántalmazás, sokszor kerülünk a családsegítőkkel, gyermekvédelmi munkatársakkal kapcsolatba, és szimultán dolgozunk, sok az alkohol, sok a kábítószer, tehát hogy ezek mind-mind nehezítik a felépülést az illető betegségben, és van egy olyan olyan közeg, sokszor a családi vagy a kisebb közösségi közeg, amiben nagyon nehéz megtalálni azokat a kiutakat, amik a felemelkedéshez vezetnek, mert sokszor Sokszor, sokszorosan tapasztaljuk azt, hogy vissza is hozzák, tehát nagyon többszörös munka, munka kell ahhoz. De például az előbb, ahogy beszéltünk az együttműködésekről, például a kórházi betegnek, aki az egyedülálló kórházi kórházban fekvő betegnél a, a, az a az a menetelhez olyan, most már több-több is ezt, ezt alkalmaztuk, tehát amikor az összes segítőt bevontuk, aki lehetséges, lehetséges segítő, a hozzátartozó, a családsegítő, a szociális munkatársak, gondnok, a közösségi gondozó, az öt kezelőbb tehát egy olyan csapatmunkát sikerült, sikerült összehozni, aki segített az illető, illető kliensnek az, otthoni, az otthoni, otthoni meglétét, és ráadásul, ráadásul több mint egy évi kórházi lét után, tehát ami sokkal nehezebb, mert hiszen a, a hosszadalmas kórházi kezelésnek azért megvannak a a nehezítő tényező után sokkal nehezebben adattárolódik esetleg kint egyedül. A, a, az otthoni közegbe. A közösségi ellátás maga az egy ilyen személyre szabottabb, és az illető saját közegében, otthonában, otthonában nyújt segítséget főleg. De hogy van egy, van egy, kis, van egy kis közösség a nappali ellátás, ahol, ahol, ahol szervezett programok vannak, időt el tudják tölteni, barátságok, ismerettségek szövődnek, ott vannak az önsegítő csoportok, tehát, hogy, hogy ebbe is bevonni az illetőt. Tehát, hogy, hogy ezzel, ez, ez, ehhez a munkához azért, azért az osztályt, a, a szociális egyéb szociális ellátókat, sokszor az önkormányzatnak a különböző szerveket, a gondoki szolgálatot be kell vonni. Nagyon sok betegünk van gondnoksága tehát a gondnokokkal. Tehát, hogy, hogy itt is kezd kialakulni egy szemléletváltás. tehát ahogy bekapcsolódnak a mi munkánkban, több, több embernél észleljük azt, hogy megváltozott az illető való, való hozzáállás a de Nagyon kevés. Van, kapnak képzést a, a mentális betegkkel kapcsolatban, de az, az, az sokszor kevés de van igény arra, hogy ebben bekapcsolódjanak. Igen, és az, az nagyon fontos, hogy a közösségi pszichiátriának a szemléletében ugye az, hogy a, a, az adott személy hozza meg saját maga a döntéseket, ott, ott, és abban kell támogatni, nem helyette dönteni, hogy erre Igen. már van Magyarországon lehetőség, és a támogatott döntéshozatalnak a jogintézmény erre, erre már lehetőséget ad, hogy... Hogy, hogy ne kerüljenek uh, pszichiátriai diagnózisal élő emberek gondnokság alá feltétlenül, hanem, hanem támogató döntés az a keretén belül úgy kapják meg a segítséget, hogy, hogy közben nem uh, nincsenek jobbszot állapotban. És, uh, és uh, így a, az együttműködések kapcsán uh, tudom, hogy, uh, hogy az ébredések és az Egyesülkért Alapítvány is, uh, is, is szorosan együttműködik, és hogy, uh, hogy most már Székesfehérváron is van hanghaló csoport. És, és hogy a hanghalló módszerről szeretnélek kérdezni, István, hogy kicsit jobban el tudjuk képzelni, hogy, hogy mi is ez a csoport, kik járnak oda, és hogy, hogy már említettük, hogy, hogy a tapasztalati szakértők vezetették, és hogy erről is mondanál néhány szót, hogy ez miért fontos. Ez egy külföldi dolog, ez 1987-ben uh, találták ki úgymond ezt a hanghalló módszert, egy uh, egy holland pszcziater professzor, a dr. Mariusz Romme és a, a felesége egy, egy betegüknek a, a, a javaslatára, hogy mondta nekik a, a páciensük, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy szerint ezeknek üzenetük van, meg, meg jelentőségük van a hangoknak, hát, Pontosan ezt nem tudom visszaadni, de valamilyen ilyesmi módon indult el a hanghalló módszernek a kidolgozása, ami onnan származik, 87-ből, és 2012-ben, vagy még előtte eljutott hozzánk, és utána a doktornő és az egyik kísérő szakértő kollégám ők megkapták ezt az anyagot, lefordították egy engedélyt, kaptak rá a szerzőtől és utána elkezdtük ezt alkalmazni a csoportban. Az első csoport az 2012-ben indult az éblődések alapítva, és azt hiszem, hogy utána abban az évben vagy a következő évben Székesfehérváron is elindítottuk. A hagyományos pszichiátriában ellentétben mi a, a, a módszer szerint a hangoknak jelentése van, üzenete, szimbolikus üzenete, lehet tárgyalni a hangokkal, lehet eldöntendő kérdést feltenni neki. Ugyanúgy a téveszméknek is lehet ö, üzenete, ugyanúgy ö, realitás kontroll is ide tartozik, tehát hogy, hogy ö, felismerjük, hogy mi a téveszmé és mi tényleg a valóság, és hogy rájöjjünk, hogy, hogy ö, vannak olyan téveszméink, ami, ami nem a valóság, és utána egy idő után különbséget tudunk tenni köztük. Ö, Rájövünk a saját, úgymond idézve el hülyeségeinkre, hogy, hogy az összeesküvés elméleteinkre. Tehát ezeket így komplettel az a módszer, és segít leépíteni ezeket, segít a, a hangtól visszanyerni a, a, a, úgymond a hatalmunkat, segít megtanulni, nem félni a hangtól. Segít kezelni őket, segít tárgyalni őket, és ezáltal el is múlhatnak, és, és rá is jöhetünk. Olyan életeseményekre utalnak ezek a hangok, meg a téveszményekből is lehet erre követke, következtetni, hogy, hogy mindig utalnak valamilyen életeseményünkre a módban vagy, vagy akár a jelenben is amit annak idején nem dolgoztunk fel traumák, vagy elakadtunk, nem foglalkoztunk fel, vagy elnyomtuk magunkba ezeket az érzéseket, és ezek általában mindig hangformájában jönnek fel. Csak néha már olyan érdekes formában jönnek ezek fel, ami mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy kisgyerekkorában valaki ezt elnyomta, akármilyen traumáról van szó, azok, mert ö, nem olyan érthető formában jönnek a felszínre a hangformájában, hanem, hanem azon le lehet, hogy egy kicsit gondolkodni kell, hogy, ö, hogy mégis mire, mire utalhat ez a, a módunkba, és ezt mind megtanuljuk, meg, meg megtanítjuk a, a sorstársakkal a csoportban, hogy meg persze együtt nem csak megtanítjuk, hanem együtt megpróbáljuk megkeresni a hangnak az üzenetét. És hogyha ezek a problémák megszűnnek, akkor, akkor visszáállhat a, a normális tudatállapot, ami, ami azt jelenti, hogy megszűnik a, a, ez a skizoprén állapot. Ez egy kapaszkodó mindenkinek, hogy szintén azt érezzük, hogy, hogy ne, nem vagyunk egyedül, és, és megosztjuk egymással a gondolatainkat, problémáinkat, ki hogy jött ki ebből a problémából, megosztjuk a hangjainkat, ami egy elég, elég nagyon személyes dolog tud lenni a, a hangoknak a, a, a tartalma és a, a, azokat megosztani. Annyi a tapasztalati szakértőknek a szerepe, ami, ami, ami fontos, hogy, hogy ők már nagyon sok minden átmentek, és, és felépültnek mondhatók a tapasztalati szakértők. És ők meg tudják osztani a csoporttal, a többi sorstressal, hogy ők hogy jöttek ki ebből a, az állapotból, ebből a betegségből, vagy inkább állapotnak szoktuk mi hívni, hogy jöttek ki ebből, ebből a skizofréni állapotból. Hát ez egyfajta olyan hiteles hitelességet ad az egésznek, hogy létezik a felépülés, akkor igazából a hanghaló módszer az egyfajta rejtvényfejtés, olyan, olyan mintha a hangoknak meg, meg, meg kéne oldani, hogy, hogy mit, miért mondanak. Igen, olyasmi. Csak nem könnyű, mert, mert, mert nagyon sokan ugye megjárják a hagyományos pszichiátriát, teljesen elvesznek egy kicsit magukba, a hitük is elveszik, és aki sokáig tapasztalta a hagyományos pszichiátriát, annak lehet, hogy egy kicsit nehéz először átszokni, áttérni erre az új módszerre, utána nagyon könnyen rá, rá lehet látni erre, hogy, hogy tényleg, hogy működik ez, mert, mert ez egyfajta ilyen az érzéseinknek a játéka, ilyen egyszerű, ilyen egyszerű csúnya szóval, ami amúgy nagyon megbetegíthet, meg akkor van a baj, amikor már teljesen működésképtelené tesz minket. Ezek a hangok téveszmények tudnál mondani olyan helyzeteket, ahol a csoporttagoknak segíteni tud a hanghalló módszer? Nagyon sok olyan volt, hogy bejöttek, első alkalommal, és, és kérdezgettük őket az életéről, hogy ki kicsoda ő, micsoda ő, és, és akkor kérdeztük, hogy de ez, ez nem csak egynél, ez, ez, ez sok, soknál így volt, Kérdezzük, hogy mit mondanak neked a hangok, milyen, ilyen, milyen rossz élményeid vannak, meg ilyenek. És akkor, hogy, hogy tettél-e már föl kérdést ennek a becsmélő hangnak, hogy, hogy nem érdemled meg te ezt a becsmélést. Mert, és, na, és úgy kezdték, hogy, hogy, hogy ilyet is lehet, hogy fel lehet tenni kérdést, meg vissza lehet kérdezni a hangnak meg vissza lehet szólni a hangnak, tehát ez, ez már szerintem egy, egy, egy hatalmas dolog így, így a részem, én azt úgy érzem, hogy ez, ez nagyon nagy dolog, mert, mert, mert innen indul meg szerintem egy olyan felépülési folyamat, amikor már visszaveszik az irányítást a hangoktól, tehát ö, nem fogunk kiugrani az ablakon, hogyha azt mondja a hang, hogy ugor ki az ablakon, akkor akkor megtanítjuk a SOST és kérdezzem vissza, hogy én miért ugorja ki az ablaka, hogyha én élni akarok. És akkor erre egy igennel vagy nem már tud válaszolni a hang, és akkor azt fogja mondani, hogy, hogy persze, hogy ne ugorjál ki, mert igazat ad neked, a, a, a kliensnek, hogy, hogyha te élni akarsz, és csak így le lehet építeni, tehát valójában ezt a folyamatot gyakoroljuk. Hogy, hogy egy ilyen, próbáljuk így felvértezni a sorstársakat, hogy hogy lehet lekezelni ezeket a hangokat, meg, meg, meg kélni abból a, a rossz állapotból. Még azt szeretném kérdezni, hogy tudom, hogy használtak egy, egy kifejezést, amit ti találtatok ki, amit úgy jönnek, hogy Goama, és hogy elmondanád, hogy ez honnan és hogy mire utal? Ez a Goama, ez még valamikor a, a legelső nagy elején, fogalmazódott meg 7-8 évvel ezelőtt, az első hanghalló csoportok egyikén, hogy a skizofrénia helyett próbáltunk keresni egy, egy, egy más megnevezést, ami nem olyan stigmatizáló, mint a skizofrénia, és így gondolkodtunk, gondolkodtunk és arra jutottunk, hogy ez egy, ez egy gondok okozta átmenetileg megváltozott állapot. És ennek a négy szónak, a, a, vagy öt szónak a kezdőbetűit raktuk össze, Goelmának. És ami, ami annyit akar, röviden, egyszerűen elmagyarázza, hogy ez egy, ez egy átmeneti, megváltozott tudatállapot, ami, ott, ha megszűnnek a, a gondok, problémák, akkor visszaállt a rendes tudatállapot, és megszűrnek a hangok és minden egyéb különet megszűlhet. Na, a doktornökhoz fordulok, hogy önök hogy látják, hogy a, a felépülés folyamatában a hanghalló módszer e, hogyan segíti a, a klienseket? Milyen konkrét élethelyzetekben nyújt számukra támogatást? Nagyon sok tekintetben segíti, és nagyon összekapcsolódik ez a közösségi pszichiával. Egyébként, ha röviden össze akarom foglalni, akkor... akkor a, azok az emberek, akik uh, szkizofrénia diagnózissal érnek, legtöbbször már uh, olyan gyerekkorból jönnek, sőt olyan családi háttérből vagy, vagy környezetből, ahol a bántalmazás és az áldozatnál válás uh, egyensúlyai vagy körei mennek, és hogy felé nekünk kell haladni, hogy egy ilyen szabadság, egyenlőség, testvériség világ felé, és hogy a szkizofrénia diagnózissal való élet, az, az nagyon gyakran tovább fokozza ezeket a terheket, ezeket a traumákat, hiszen, hiszen hát nagyon sokszor egy akut pszichátri kezelés is traumákkal jár, vagy hogy az ember lecsúszik, elveszti a munkáját, ott adja a barátnője, vagy, vagy hogy hajléktalan ne válik, ezek megismétik azokat a köröket, amely az illető elviseltetlen, szenvedéseket él át, és hogy, hogy újra termelődnek azok a környezeti tényezők, amik által az állapota. A közösségi pszichiátriának az a dolga, hogy ezt felfelé menő spirált felfelé menő után változtatsa. És hogy ennek nagyon fontos eleme, hogy a hanghaló csoportban valaki, aki oda bemegy, azt látja, hogy ebből föl lehet állni. Van remény, ez egy nagyon fontos tényező. Nem kell magunkról úgy gondolkodni, hogy leírjuk magunkat. Nem reménytelen hülye, hogy betegek vagyunk, akiknek az agyában biokémiai folyamatok folyamatos pusztítást okoznak, hanem emberek, akik visszatudjuk venni az irányítást az életünkben. Ennek a külsődleges részét ugye a, a, a tém segíti. A belső részét, hogy magunkkal milyen kapcsolatban vagyunk, pedig nagyon erősen a hangharó csoport, és ez a módszertan, hogy emberek vagyunk, akik képesek vagyunk a, a pszichózisunk fölött is tulajdonképpen visszanyerni a partneri ö, együttműködést a hangokkal, és végsősorban ilyen módon az irányítás magunk fölött, képesek vagyunk megérteni a... Az érzéseinket. És a másik, hogy itt egy egész más betegségként van, ami nem, nem ezt a reménytelenséget és haszontalanságot sugalja, segít a stigmát levetkőzni. És a, ami még nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy olyan csoport, ami közösség is, ahol rendkívül sok érzelmi támogatást, reményt adnak egymásnak, és többen is képesek segítővé válni. Ugye aki segítővé válik, az, az már fél gyógyulás, mert mi segítők is tudjuk, hogy a segítő munka az milyen lelki pluszt okoz nekünk, és hogy néha az ember a magánéleti bajából a segítő munkába menekül, és attól jön helyre a lelki világa, hogy, hogy ezek nagyon fontos dolgok, hogy, hogy van egy olyan út is, hogy aki megjárta a poklokat, és el tud indulni a felépülés útján, ő akár szakmát, munkát is kaphat ebből a személyes útjából. Tehát nagyon-nagyon sok tényező van, és, és hogy úgy gondolom, hogy hát a hanghalló módszer, ami, amit tulajdonképpen Mérei Zsolt édesapának köszönhetünk, hogy Magyarországra bekerült, és Istvánnak, Mérei hogy elkezdték alkalmazni, forradalmasította a mi munkákat ami korábban nem terjedt ki például a traumafeldolgozásra, vagy a családi bántalmazások és környezeti bántalmazások tudatos kezelésére. Foglalkoztunk ennek a felszíneivel, például a stresszkezeléssel, az oszertív tréningeinkkel, ahol segítettük azt, hogy valaki élni és élni hagyni viszonyokat tudjon teremteni maga körül, és ne legyen áldozat, se bántalmazó a jövőben, de nem volt ez ennyire tudat és hogy azóta tulajdonképpen mondhatni, hogy ez egy nagyon hatékonyan bővíti ki a közösségi psiátriászköztárát, ez a trauma szemlélet, aminek azért is örülök, hogy most a TASZ-szal dolgozunk együtt, mert nagyon jelentős együttműködő partner mindenki, aki az emberi szabadságot, méltóságot és társadalmi egyenlőséget segíti az ilyen szervezetek és személyek, ők a mi segítőink is. Közben az jutott eszembe, hogy, hogy, a, hogy a stigma a pszichát, meg a közösségi meg a hamkalló csoportok, hogy, hogy nagyon fontos az tudni, hogy a stigma az, az meg többször összeti a, a betegséget, a tüneteket, a, a téveszméket, ami egy ilyen csoportban, egy, egy, egy közösségi pszichiátriában szintén így le, szépen így leválik az emberről, mert nem fogja érezni a sorszás egy idő után megbélyegzetnek magát. Ez lehet, hogy nem egyik napról a másikra megy, hanem egyik évről a másikra, de, de szerintem ebben is nagyon nagy szerepe van a, a, a közösségi pszichiátriának, meg a különböző csoportoknak, a sorstársi közösségnek, mert a stigma, megbélyegzés, főleg a skizofrénia diagnózissal élők az, azért az elég nagy, és azok plusz tüneteket, meg az egy, egy, egy visszatérő pszichózist okozhat, tehát egy sokkal mélyebb, rosszabb állapotot okozhat. A, ez a kifejezés már többször elhangzott, hogy pszichózis, és ezt, ezt elmondanád, Isten, hogy ez pontosan mit is jelent? Ezt hogy lehet elképzelni? Szerintem a pszichózis az egy, ilyen, egy, egy olyan egy ilyen rossz, mély lelkiállapot, a járó hangokkal, téveszmékkel teli állapot, amikor, amikor el, elszakadunk a külvilágtól és, és egyáltalán nem vagyunk működőképesek, tehát eh, alig tudunk valamit csinálni, és eh, hát teli, teli eh, eh, mindenfajta eh, minden érzés teli. És hogy lehet ebből kijönni a hanghalló módszer segítségével? Nagyon impressionáló az a, fajta, az a fajta élmény, amikor látja az ember, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan tapasztalja meg az illető azt, hogy, hogy mások beszélnek a tünetek, vagy beszélnek a hangharásról, hogy nekem is szabad erről beszélni. Tehát, hogy egyfajta felszabad, felszabadultság, tehát, hogy addig bűntudata van, mert mindig azt mondták neki, hogy erről ne beszéljünk, ezt meg kell szüntetni, ezt el kell nyomni gyógyszerekkel, tehát, hogy, hogy itt meg, itt meg úgy arról van szó, hogy igenis menjünk és nézzük meg, és, és próbáljunk, próbáljunk vele szót érteni, tehát, hogy ez a fajta felszabadultság, meg elf, elf, elfogadás a többiek részéről, ami aztán átmegy egy magam, magam iránti elfog, elfogadottság felé. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon impressionáló, és ezt nagyon jól lehet látni a hanghallócsoportokban. Ez, a, ez, ez egy, ez egy nagyon, nagyon, nagy, nagyon nagy élmény. És a másik, amit akartam mondani, hogy, hogy, hogy akik csinálják, szakértővé válnak, és akik csinálják a a csoportokat, azáltal, hogy ők és szakértői válnak, megváltozik a státusz, megváltozik az önértékelés, sokkal magabiztosabb, aki aki legalábbis az Istványt régóta ismerett. Én rajta is látom meg, a Zsanin is látom, aki nálunk dolgozik. Tehát, hogy, hogy annyi pluszt ad az életébe, tehát, hogy, hogy egyenrangú, egyenrangú munkatárs lesz, egyenrangú, tehát ugye egy csomó önértékelés, és ugye itt a, a, a, a, a tünetek, panaszok hátterében, ugye a sokszoros traumák következtében azért annyiféle olyan mély önértékelés vesztések vannak, vagy hiányok vannak, hogy az, az, az hihetetlen. Tehát hogy ebbe tud nagyon-nagyon sokat segíteni ez a, ez a módszer is, segíteni. Tudnának mondani olyan élethelyzeteket, ahol, ahol konkrétan jól lehet használni a hanghalló módszert, hogy így el tudjuk képzelni, hogy hogy néz ki a gyakorlatban, hogy amikor párbeszédben elegyedünk a hangokkal? Van olyan páciens, a hanghalások se, hogy se akarnak elmúlni. Általában a, a betegek már nagyon sok terápiát igénybe vettek addig még eljutnak hozzánk. Most eszembe jött egy vidékről jövő idősebb föld, aki hát a a csoportokra sem nagyon tudott jönni, és rendkívül megterhelő ilyen, ilyen gyilkolós hangjaik voltak, hogy megölünk, meg ilyen furcsa gépi hang, ilyen horrorfilmben élt egész nap. És ö, rengeteg gyógyszert is kapott, de nem változott, el és hogy megpróbáltuk, megpróbáltam én beszélgetni az ő hangjával. Tehát, hogy a hanghaló módszerből így továbbfejlesztettünk ilyeneket, és hogy, hogy miután ő nem mehet a hanggal egy, egy, egy ilyen kapcsolatba jutni, csak vetteget, én próbáltam a hanggal miket amit István mondott, hogy hát nem bánthatod. Hát, ha a hangot tegezni, szoknám a beteget megmagázni, hogy érts hogy most kivel beszélek, és ő tulajdonképpen továbbítja az én mondataimat a hangnak. Szóval valami módon hárman dolgozunk együtt, és, és akkor én mondtam, hogy te nem bánthatod, te csak egy hang vagy, semmi erőd nincs, te nem tudod megölni, és hogy miért ölnéd meg, mikor ő egész életében jóságos volt, és pont az a baja, hogy annyi mindent lenyel a jósága miatt, és hogy egy ilyen párbeszédben a, a, egyébként a sorsvász segítők is részt szoktak venni, és hát tulajdonképpen segíthetjük ezt az eljutást oda, hogy az illető személy megértse magát. És ebből kiindulva ezen az ülésen, Foglalkoztunk azzal, hogy ez a hölgy ez rengeteg traumát szenvedett el, és mindig csak áldozat volt. Másoknál is tapasztaljuk, hogy az át nem élt negatív érzések, vagy lehassadt negatív érzések vannak a tünetek hátterében. És akkor hát utána egy ilyen kicsit ilyen színházat csináltunk a szobában a most is ülők. Vannak székek és párnák, és például van egy díszpárna, amit beteg hímzett, na őt szoktuk ezt a párnát oda székre, és hát megszemélyesítettük így módon az egyik szereplőt, a hölgy életében, aki ő, vele borzasztó csúnya És hát rávettem némi segítséget, hogy mondjuk el neki, hogy milyen egy szemét volt. És, és hát addig nyomattam, ezt, mi képes volt egy haragos haragos érzést, átkéne és kimondani dolgokat a párnának, és hát utána nem is tudom, két-három napig nem volt hangkarlás. Tehát ugye ezek a, a, az élmények, ezek segítik azt, hogy ő ezen tovább menjen, és hogy hát ez sokszor egy hosszú folyamat, és sok más dolog is kell hozzá, hiszen hiszen az, hogy milyen a külső élete, tehát ennél a hölgynél azért volt gyermeke, aki nagyon szereteteljesen támogatta, most már unokája van, és nagyon sok öröm is fölépült az életében, és ezek a belső dolgok, amivel ő tovább megy, és az ő életének a méltányossága, meg az örömtelisége, meg szeretetteljessége együtt most már egy jobb állapotot hoztak el, pedig nem egy fiatal emberről van szó, hanem egy nagymamáról. Szerintem ez egyfajta nevelés is. Szerintem a hang is nevel minket egy kicsit, de persze rá kell jönni, hogy azon a hülye módon nevel. Tehát, hogy ezt le kell fordítani, hogy mi az üzenet. Van benne ilyen nevelő rész, is. meg nekünk is nevelni kell szerintem a hangokat, hogy. hogy, hogy, hogy, hogy hogy, nagyon, hát, hogy, hogy tudjunk visszavágni, kiállni magunkért, visszakérdezni, visszaszerezni a hatalmat a hangoktól, hogy ne, ne ők irányítsanak minket. Inkább a, a hang segít abban, hogy meg megfejtjük, meg ugyanúgy, mint egy kicsit mint az államfejtés valóban, hogy kristóf erre már utalt hogy megértsük, hogy mik azok a bennünk ragadt érzések és emlékek, amik, uh, amik nem kerültek a tudatba. Épp azért, mert olyan erős traumák voltak, hogy ez így fázi érzésteleníti a lélek és a tudatban batolja ezeket a hatásokat. De a hanggal lehet is beszélni, tehát én több olyan beszélgetésben is voltam, hogy megkérdeztem a hangtól, hogy azért uh, Mondod ezt, mert segíteni akarsz, hogy XY észrevegye az érzéseit, hogy megismerje az érzéseit, hogy foglalkozzon ezzel, és a hang erről, erről is lehet vele beszélgetni. Szerinted hang kéne segíteni, hogy föltáljuk hogy a traumákat, tehát a hang egyfajta terapeuta is, hogyha jól értelmezzük a, a, az ő szimbolikus nyelvét, és hogy amikor ebben a folyamatban előre haladnak a, a hősök, mert ez egy nagyon hősies út, tehát ránk tör egy csomó dolog, amit eddig nem értünk át. És ez egy, egy nagyon nagy emberi, mondhatni, hogy egy ilyen, olyasféle út, mint amilyen a mesékben van, vagy a legendákban, hogy hogyan, hogyan járhatja az emberek nagyon nagy próbatételeken, próbákon kell keresztül mennie. És hogy akkor eljuthat oda, mint szerintem István is, hogy a hangok akkor már inkább egy ilyen figyelmeztető funkcióval rendelkeznek, ha mégis visszajönnek, akkor azt jelzik, hogy na ezt vagy azt még nem dolgoztat föl. Most foglalkoz magad, de hogy István van ilyen? Hogy nálad is ez már így van? Te átalakul ez, ez jó dologgá az egész. És, és, és szerintem az is nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ez egy természetes jelenség, és hogy ne betegségként tekintsünk rá, mert ez egyfajta érzékenység, szerintem, hogy vannak ilyen érzékenyebb típusú emberek, és szerintem, akinek skizofréniája van, vagy diagnózisa van, az, az is egy érzékenyebb típus, csak mi szerintem jobban meghalljuk az érzéseinket, vagy és vagyunk erre a dologra, és hogy, hogy én hát olyan szerencsére olyan szintre eljutottam, hogy, hogy mondjuk 95%-ban megszűntek a hangjaim, de most már vannak még hangjaim, de azt tudom, hogy mikor fog előjönni. És az, hogy akkor jön elő, hogyha, hogyha nagyon megterhelem magam, vagy nagyon stresszes helyzetbe kerülök, és ez, ez nagyon fontos volt azt megtanulni, hogy, hogy mik a határaim. Tehát mind fizikailag, mind, mind érzelmileg mit bírok. A gyógyulásról annyit, hogy szerintem a azt már gyógyulásnak mondhatjuk, hogyha valaki százszerzelékosan működőképes. Tehát, és lehet, hogy van még egy-két hangja, de működőképes, vagy tudja, hogy mikor jön elő a hangja, az szerintem az már gyógyulásnak a veszedő. Nagyon köszönöm, hogy, hogy itt voltatok velünk, és hogy megosztották, megosztottátok ezeket az értékes és izgalmas gondolatokat. Sok változás kellett nekünk is az utóbbi időben átélni a tasz de a nehézségek ellenére folytatjuk a munkát. Ha fontosnak érzed azt, amit a TASZ csinál, kélek segíts te is, hogy tovább dolgozhassunk. A TASZ állami támogatást nem fogad el, de a TI adományaitokat örömmel fogadjuk. Ez volt a Közösségi Pszichiátriáról és a Hanghallú Módszerről szóló megafonunk. Köszönjük a figyelmet!